لا تخف لأني أنا لا تخف فأنا أعينك لا تخف فإني أسمعك أنا ممسك نكا إلى الأبد أنا ممسك كا إلى الأبد جفف مدمعك من البوكان هم المسمعك نحو سماء لن تدعم ركا يمضي هباب و ليكون حبي إلى الأبد لا تخف لأني أنا معك لا تخف فأنا لا أهمل. لا, لا ومتى <صدق> <صدق> إني لا أتركك يكون بيمينك ان الابد انا ممسك مد ماء من البكاء أمل المسماء نحوه لا تدع عمرك يمضي كون حبي هو الرجاء انا ممسك بيمينك الى الابد انام بيمينك الى الابد لا تخف لاني انا لا تخف فانا حصنك لا تخف فاني ملجاك انا ممسك الى الابد انا ممسك بيمينك الى الابد جفف مدمعك من البكاء أمل ما أسماك نحوس لا تدع عمرك يمضي هبان وليكن حبي هو الرجاء ممسك بيمينك الى الابد انا ممسك بيمينك الى الابد لا تخفلي انا فأنا أعينك لا تخف فإني أسمعك أنا ممسك <تصفيق> نك إلى الأبد أنا ممسك ك إلى الأبد جفف مدمعك من البكاء اسمعك نحو سماء لن تدعو عمرك يمضي هباب وليكن حو بيمينك <تصفيق> إلى الأبد أنا ممسكون <تصفيق> إلى الأبد لا تخف لأني أنا معك لا لا تخف فانا لا اهمل لا تخف اني لا اتركك ان ممسك بيمينك الى الابد انا سيكون ك الى جفف بعد ما من لبوكر املمس معك نحو لا تدع عمرك يمضي هبا وليكن حبي هو الرجاء انا ممسك بيمينك إلى الأبد أنا بيمينك إلى الأبد لا تخف لي أني أنا لا تخف فأنا حصنك لا تخف فإني ملجأك أنا ممسك الى الابد انا ممسك بيمينك الى الابد قفف مدمعك من البوكار يا المسماك نحوس لا تدع عمرك يمضي هبا وليكن حبي هو الرجاء se kon de yame mom se